Hei, olen Mohamed, ma Eräkilainen. Mä opiskelen partorikampajaksi osalla. Olen tehnyt tämän alalla kahdeksan vuotta töitä ja olen kiinnostanut tämän tosi paljon. Tuolivaisuus perustan omaa liike Oulussa. OSAO. Kaikki on mahdollista.